هل بعت منتج في موقع ايباي وانت غير متاكد من استقبال المبلغ من البيعه؟ اذا في هذا الفيديو ساريكم كيف يمكنكم ان تتاكدوا من انكم استقبلتم المبلغ عند حصول صفقه في حسابكم سترونها في الرابط صولد المبين هنا لقد دخلت لماي ايباي وللرابط سيلينج وتضغطون على الرابط سول لكي تروا الصفقات التي حصلت في حسابكم هنا يوجد صفقة التي حصلت في حسابي هنا المنتج التي بيع في حسابي والعلامة الدولار هذه العلامة تدل أن المنتج قد دفع فدائما تأكدوا أن الدولار ملون باللون الأصمر وليس باللون السكني كما هو مبين هنا فلاحظوا أيضا عندما تمرروا الماوس عليه سترون متى الزبون دفع ثمن المنتج ما هو التاريخ فطالما علامة الدولار وعلامة الفي هذه الصح ملونة باللون الاسمر يمكنكم شحن المنتج للزبون إذا واحد من هذه العلامتين ملونة باللون السكني كما هذه العلامات ملونة باللون السكني هذا يعني أن الصفقة غير مكتملة عليكم الانتظار حتى تكون ملونة باللون الاسمر هذه العلامتين ومن ثم تشحنوا المنتج إياكم شحن المنتج إذا لم تكون واحد من هذه العلامتين ملونة باللون الاسمر أيضا للتأكد من استقبال مبلغ الصفقة من مبلغ المنتج دائما اضغطوا على More Actions وسيكون هنا الرابط View PayPal Transaction عند الضغط عليه ايباي سينكلكم لموقع PayPal وسترون تفاصيل الصفقة وأنكم حقا استقبلتم مبلغ المبيعات لهذا المنتج وهكذا يمكنكم ان تتأكدوا من استقبال مبلغ المبيعات التي ستحصل بحسابكم في موقع ايباي اتمنى اني اضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو واذا واجهتم اي مشكلة يمكنكم كتابتها تحت الفيديو بالتعليقات وساساعدكم باسرع وقت ممكن ايضا لكل المعنيين ان اعلن فيديو لموضوع معين يخص البيع او الشراء في موقع اي بي او موقع امازون ارجو كتابه الموضوع في التعليقات واعدكم ساعلم فيديو عنه لا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعه الكثير من الفيديوهات المتعلقه في ربح المال عبر الانترنت ايضا انصحكم الاشتراك بصفحه الفيسبوك لاكاديميه كامبوست لمتابعه كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وامازون اتمنى لكم النجاح ببيع منتجاتكم ساراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو